ایدیہم ذی دی دی دی وہن خلفہم و الا تعبدوا إلا انسل مدا کم دل مل تم کا فل تم سور گامی سیدھا چل رہی ہے اللہ رب العزم نے اس کی ابتدائی حیات میں اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے زمین و آسمان کی تفریح اس کے مراحل مراحل کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ نمیوں کے بیچنے کا مقصد وہ اللہ کی اس توحید کو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا غیر اللہ کی عبادت در کر کے جو انہوں نے ساختہ معبود بنا رکھے ہیں طرح کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف خالص اس دین کے لیے اس دین کی وکالت کے لیے اس دین کے لیے خالص اس خالص دین کی دعوت دینے کے لیے اور اس توحید کے بیان کے لیے توحید کے اسباب کے لیے نبیوں کو مختلف علاقوں بھیجا ہے اللہ کے شرکن ہر طرف سے نبی اور رسول آئے کہ کسی کے پاس کوئی گزر نہ رہے کسی کے پاس بہانا نہ رہے ہمارے پاس کوئی کچھ والا نہیں آیا تو اللہ عزت نے نبی اور رسول کثرت سے بھیجے ہیں اور سب کا ایک ہی مشن تھا لوگوں کو یہ تابوت کی عبادت سے تابوتی راستوں سے ہٹا کر ایک اللہ کے راحت کو اور ایک اللہ کی ودانیت اس کی اس کی ربوبیت کی دعوت دینا تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو انکار پر تلے ہو رہے ہیں اور جو سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نبی اس کو ہم نہیں پانتے یہ تو ایک عام انسان ہے نبی آنا ہوگا تو کسی ہمارے پڑھے قبیلے میں سے ہوتا ہے قبیلے کا کوئی سردار ہوتا جس کے پاس کوئی چاد منصب ہوتا ہے کوئی دنیا کا مال و منال ہوتا حسد نسد ہوتا یا پھر کبھی نو بھی کہتے تھے جیسا کہ سائنٹ میں آیا ہے کہ نبی تو کوئی فرشتہ آن جائے چاہیے تھا ہم اس کو نبی النوزمردہ نبی وسلم صدو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے غلط نظریے کی اور اپنا عقائد کی تردید کی ہے اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ آؤ جو نبی مشن لے کر آئے ہیں وہ حق والا سچ والا جو مشن ہے تو والا جو راستہ اس ہے اس کو اپنائیں اسی میں کامیابی ہے جب ان کے پاس ہر اصول رسول کئی رسول آئے جمع کا لفظ اللہ رکس نے ہے جب ان کے پاس رسول آئے دین ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اس قدر رسول آئے کہ اللہ ریسلم نے ہر طرف سے رسول ہی رسول بھیج دیے اللہ کا پیٹام پہنچانے کے لیے اللہ کا نہ کی عبادت کرو اللہ مگر اللہ ہی کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو جن کی تم ہی بالت کرتے ہو جن کی تم پوجہ پاڑ کرتے ہو اور جن کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں اندھا کے قریب کرتے ہیں یہ سب طرح کرتے ہو کہا تو انہوں نے کہا لو اگر شاہ چاہتا ربکونا ہمارا راب ان صاحب نے کہا کہ اگر ہمارا راب چاہتا اللہ تو ضرور نازل کرتا ملائی کا دن خرشتے فا پس بلا شفاہم تو بیمہ اس چیز کے ساتھ پر سلکن تم بھیجے گئے وہ بھی اس کے ساتھ کافی ہوں انکار کرنے والے ہیں رسولوں سے کہنے لگے نبی اکرم صلی سرکار سب سے بھی کہا گیا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا جو آپ بیان کر رہے ہیں جو آپ دعوت لے کر آئے ہیں تو تم کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس مشن کی تکمیل کے لیے تو ہم نہیں مانتے اس کو ہم تو کسی فرشتے پر کو نبی اور رسول نہیں اس طرح کے دیکھنے والوں نے دیکھے کے مطالبات کیے تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو اللہ رعظم نے ہرڈ درم سدی تعزب والی قوم تھی کہ ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے ایمان لانا تھا ان دن دیکھے ہی ایمان لے آئے اور انہوں نے کما حق و روح آپ صلی اللہ علیہ و کی اطاعت اور فرمبرداری بھی کی اللہ رب السلم کو اعزاز و اکرام سے بھی نوازا آج بھی ہمارے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنائے گا اس کے لیے اللّہ رب السلم کے اعزازات کے انعامات کے تقریب سب کچھ اس کے لیے ہے جو گہروں کے راستوں کی طرف جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے درس در سے ہٹا کر دعوت دیتا ہے لوگوں کو کہ آؤ فلاں کے پیچھے لا جاؤ فلاں کے پیچھے لا جاؤ اور افریع شرکیہ عقائد اور نظریات کو فروغ دے رہا ہے ایسا خود بھی ناکام ہو جائے گا اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی ناکام ہوں گے اور سب کی باز خوش ہوگی اللہ رب نظر سب سے پوچھے گا اس لیے ہمیں یہ عید والا جو مشن ہے اس پر خود بھی کاروبار ہونا چاہیے اور اس مشن کو لے کر دوسروں تک جانا چاہیے کہ اصل یہ انبیاء والا مشن جو ہے یہ بڑا ہی بابرکت مشن ہے اسی میں کامیابی اللہ علیہ